مرحبا بكم اليوم رح نعمل بسكوت للكيتو داي لمرضى السكر كثير هو سريع ومميز يلا على الوصف عندنا جوز الهند والمكسرات هي اختيار لوز فول سوداني حسب ذوقكم وبيض وبديل السكر النوع والكميه اختياري وبكن باودر بنستخدم بشر ليمون وعصر نص ليمونه واحد كوب جوز الهند خمسة وسبعين غرام لوز ني واحد كوب مية وخمسين غرام التحلية بديل السكر النوع والكمية اختياري بيكن بودر معلقه صغيرة بيض عدد اثنين بنبشر الليمون وبنعصر نصف ليمونة وبنطحنهم حتى تكون العجنة متماسكة. من فترة الاخرى بنقلب الخليط منشان الخلاط يمشي معنا. مثل هيك لازم تكون العجنة. يعني من فترة الاخرى بنقلب الخليط مشان يمشي الخلاط. مثل هيك لازم تكون العجنة متماسكة. شايفين كيف? بنعمل الحجم المناسب لإلنا بنعمل أنا حعملهم 12 القطعة أنتم عملوا الحجم المناسب لإلكم ولكن هو هيك أعتقد أنه مناسب الحجم نستخدم كوب بنعمل الشكل اللي احنا بنحبه حسب ذوقكم ممكن نعمل حزوز 2، 3، 4 حسب ذوقكم تشكيلا نشغل الفرن مسبقاً 160 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة هذه هي المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة نتركها تبرد تماما ممكن نستخدم الفول السوداني او اي نوع مكسرات احنا بنحبه كتير روعة وسريعة جدا كتير هو روعة ومميزة الناس الموجودين عندي على الصفحة على فيسبوك اتمنى ان عندي بالقناة على اليوتيوب اسم القناة شيف نائل منشان نصلكم كل جديد في امان الله